בסרטון האחרון הייתה לנו המשוואה הדיפרנציאלית הזו שהיא הומוגנית לינארית מסדר שני וניסינו את הפתרון y שווה ל-e בחזקת rx ומצאנו שאם מנסים זאת זה עובד עבור r'ים מסוימים והr'ים האלו מצאנו אותם בסרטון הקודם מ-2 מ-3 אבל זה נמצא בפירוק לגורמים של המשוואה האופיינית הזו תוכלו לספות שוב בסרטון הקודם שכחתם מצאנו שזה משוואה אופיינית וסיימנו עם הפתרון הכללי הזה למשוואה הדיפרנציאלית הזו. ותוכלו לנסות זאת בעצמכם אם תרצו לעמד שזה עובד. מה קורה אם אנחנו לא רוצים פתרון כללי? אם רוצים פתרון ייחודי. במקרה הזה אנחנו צריכים תנאים התחלתיים. אבל נפתור את המשוואה הדיפרנציאלית עם כמה תנאים מתחלתיים. נאמר שהתנאים התחלתיים הם... יש לנו את הפתרון שמצאנו בסרטון הקודל. נכתור מחדש את המשוואה הדיפרנציאלית. זה יהיה נגזרת השנייה, פלוס חמש... כפול הנגזרת הראשונה פלוס 6, כפול הפונקציה שווה ל-0. והתנאים ההתחלתיים שאנחנו נותנים הם ש-y של 0 שווה ל-2. והנגזרת הראשונה ב-0 או y-tag ב-0 שווה ל למה שווה y בנקודה 0? ומהו השיפוע ב-0? x זה שווה ל-0, שלוש? אז איך משתמשים לזה כדי לפתור עבור C1 וC2? נשתמש רק בתנאי ההתחלתי הראשון. Y של 0 שווה 2 שזה שווה ל... בעיקרון... רק נציג 0 לתוך המשוואה הזו. אז 1 כפול E בחזקת מינוס 2 כפול 0. זה E בחזקת 0 וזה רק 1. אז ה 1 כפול 1 שזה C1... פלוס C2 כפול E בחזקת מינוס 3 כפול 0, זה E בחזקת 0, אז זה רק 1, פלוס, פלוס C2, אז המשוואה הראשונה שקיבלנו, כאשר רצבנו את התנאים התחלתיים הראשונים שלנו, הם C1 פלוס C2 שווה ל-2. כעת נשתמש בתנאי התחלתי השני, אשר אומר לנו שהשיפוע ב-E שווה ל-0. אז y-tag هو 0, זה הפתרון הכללי שלנו, אז y-tags של x שווה ל-מה? הנגזרת שזה שווה ל-2c1 כפול e בחזקת מינוס 2x. ומה אני גזרת שזה? זה מינוס 3c2 כפול e בחזקת מינוס 3x. וכעת אנחנו יכולים להשתמש בתנאים ההתחלתיים שלנו, וי-טג ב-0, כאשר x שווה ל-0, ומה שווה הצד הימני, זה מינוס 2 כפול c1, ואז e בחזקת מינוס 0, e בחזקת 0 זה רק 1, מינוס 3c2, ואז שוב, x הוא 0, אז e בחזקת מינוס 3 כפול 0 זה רק 1, אז רק 1 כפול מינוס 3c2. וזה אומרנו שכאשר x שווה ל-0, ומה שווה כל הנגזרת הזו, זה שווה ל-3, נכון? y-tags של 0 שווה ל-3, כעת נחזור לשנה ראשונה של RGF. יש לנו שתי משוואות, שתי משוואות לינאריות עם שני נעלמים, ואפשר לפתור, אבא נכתוב זאת בצורה שאתם יותר רגילים אליה. הראשונה היא c1 פלוס c2 שווה 2 היא מינוס שני c1 מינוס 3 c2 שווה... ל-3 אז מה ניתן לעשות? עבר נכפול את המשוואה העליונה ב-2 יש לנו דרכים רבות לפתור זאת אבל אם תכפלו אותה 2 תקבלו ונשונש צבע אנחנו רק עופלים את המשוואה העליונה ב-2 ונקבל 2C1 פלוס 2C2 שווה 4 וכעת ניתן את שתי מינוס שני C1 פלוס 2, אלו מתבטלות, או מינוס 3 פלוס 2, מקבל C2 שווה ל-7. מינוס C2 שווה ל-7, וניתן לומר C2 שווה ל-7. בכדי ניתן להציב חסרה כאן, יש לנו C1 C2, C2 זה מינוס 7, אז מינוס 7 שווה ל-9, או יודעים ש-C... אוי, סליחה, טעות, טעות בחשיבה, שיחה פלוס C2 שווה ל-2, זה מינוס 7, מציבים חזרה לתוך המשוואה הדיפרנציאלית, סליחה, למשוואה הזו, לא דיפרנציאלית, זאת משוואה ליניארית פשוטה, רוב, אז פשוט מקבלים C1 9 וכעת יש לנו פתרון ייחודי למשוואה הדיפרנציאלית, אז זה היה הפתרון הכללי שלנו, אנחנו נכווים את 1 שלנו, C2 חזרה, יש לנו פתרון ייחודי לתנאים ההתחלתיים האלו, וזה דורש צבע אחר. אז הפתרון הייחודי שלנו הוא y של x שווה c 1 אשר מצאנו שהוא 9 e מינוס 2x, פלוס c2, ובכן c2 הוא מינוס 7, מינוס 7e וחזקת מינוס 3x. זה הפתרון הייחודי למשוואה הדיפנציאלית הנפורית שלנו. וזה יכול להיות תרגיל טוב עבורכם לבחון את זה, לפתרון הייחודי הזה למשוואה הדופנקסיאלית הזאת. בסרטון הבא נעשה דוגמה נוספת. נתראה בקרוב.